Angela Merkel, semnalul care îngrijorează statele UE, Europa nu mai poate conta pe SUA pentru a-o proteja. Cancelarul german Angela Merkel a apreciat joi ce Europa nu mai poate conta pe SUA pentru a-o proteja în toate circunstanțele sub linierei, în conse 5, trebuie să Sublinierea i a destinul în mâinile proprii, relatează France Presse, scrie Ager Press. Din timpul în care se putea conta pur subliniere-i simplu pe sua pentru a ne proteja s-a încheiat, a declarat Angela Merkel în cadrul unei ceremonii în prezent ca presubliniere din francez Emmanuel Macron. Europa trebuie să, subliniere, ia destinul în propriile mâini, este provocarea noastră pentru viitor, a adugat ea în cadrul unei ceremonii la Aken, Renania de Nord-Westfalia, la granica cu Belgia, subliniere Iolanda, cu ocazia acordrii unui premiu european pre-subliniere dintelui francez Emmanuel Macron. f -ului statului statului i a fost acordat premiul Carol cel Mare, care îs preis alora subliniereului Aachen pentru viziunea sa asupra unei noi Europe sublinierei pentru relansarea proiectului european. Duptirile iraniene asupra percii platoului Golan ocupat de Israel, la care a urmat imediat o reacție israeliană. Cancelarul german a apreciat ce este de acum o chestiune de război sublinierei pace în Orientul Mijlociu. Escaladarea din ultimele ore ne arace, ce, este o problemă de război sublinierei de pace în Orientul Mijlociu, a afirmat ea. Situația este extrem de complicat, a adugat cancelarul german, care a chemat toate percile la recinere. Într-un comunicat comun, cancelarul Angela Merkel sublinierei presubliniere din Emmanuel Macron au lansat un apel la ponderare sublinierei detenționare în regiune.